hi guys how are you i am fine میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو گائز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم لائٹ بیم ایم فائو کی کنفیگریشن کیسے کر سکتے ہیں آہ, میں نے اس کو پی کے ساتھ وائر کے ذریعے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اور میتھڈ ہے آپ موڈم کے ذریعے موبائل کے اوپر بھی اس کو کنفیگریشن کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کر کے اس کی کنفیگریشن کرنے لگا ہوں تو اس کے پہلے سب سے پہلے ہم کو اس کی آئی پی چیک کرنی ہے جو کہ ڈیفالٹ آئی پی جو ہر ڈیوائس کی 5.0 پوائنٹ فریکوینسی کی ڈیوائس کی آئی پی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 192.168.1.20 اور یہ دیکھیں اترنیٹ کنیکٹ ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کی آئی پی کیا آ رہی ہے اس کی ڈیفالٹ آئی پی آ رہی ہے فی الوقت ڈی سرور کی آئی پی نہیں دے رہا ہم اس کو مینولی لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ اوپن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہم لگائیں گے 192.168.1 اور یہاں پہ آپ نے ٹوینٹی سے اباو کوئی فگر لگا دینا ہے ٹونٹی ٹو سے لے کے نائنٹی نائن تک میں ٹوینٹی ایٹ لگا دیتا ہوں دین اوکے کرنا ہے اوکے سب نیٹ ماسک آ گیا اس کا اور دین اوکے اس کو بھی اوکے کر دینا ہے اب آپ نے جانا ہے براوزر میں اس کو مینیمائز کر دیتے ہیں ہم آگے یہ براوزر میں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی 192. نائن 168.1.20 سکس देखिए ڈوٹ ون ओपन ٹوینٹی یہ دیکھیے یہ ڈیوائس اوپن ہو گئی ہے یہ بائس ڈیفالٹ کے اوپر ہے سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا یوزر نیم بتائیں جو کہ ڈیفالٹ ہوتا ہے وہ یو بی آئی این ٹی پاسورڈ بھی ڈیفالٹ یو بی آئی این ٹی ہوتا ہے یہاں پہ اب ہم نے کنٹری کرنی ہے میں کیونکہ اس کو بنانے لگا ہوں اسٹیشن تو میں اس کے لیے لکھوں گا لائسنس اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر لائسنس رکھیں گے تو اس میں جتنی بھی فریکوینسیوں کے اوپر ڈوائسز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کمپلانس لائسنس کے اوپر آ کے ساری کی ساری اس میں فریکوینسیاں آ جاتی ہیں کوئی بھی فریکوینسی جو وہ نہیں رہتی جو اس ڈوائس میں شو نہ ہوگی تو ساری آ جاتی ہیں دین یہ لینگویج سلیکٹ کی ہے اس کے بعد یہ ٹرم آف یوزیج ہے اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے بہتر یہی یہ ہوگا کہ آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کر لیں جو بگنر ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جیسے یہ پراپرلی انسٹالڈ شیلڈ انٹرنیٹ کیبل بتا رہا ہے ارتھ گراؤنڈنگ ہونی چاہیے اس کے بعد اس کی کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے انسٹالر رسپانسیبلٹی ہونی چاہیے جو اس کو انسٹال کر رہا ہے اس کی رسپانسیبلٹی اس کے اوپر بہت اہمیت رکھتی ہے اس کے بعد آ جائیں یہ فریکوینسی چینل آؤٹ پٹ پاور ڈائنامک فریکوینسی اس کے بعد لائسنس کا آپشن یہ اس کے بعد ایک انٹری کے آپشن بتا رہا ہے یہاں پہ پھر ہم جائیں گے اس کو ایگری کریں گے ایگری کے بعد ہم اس کو کر دیں لوگنگ کرنے کے بعد ڈیوائس کا مین پوائنٹ اوپن ہو جائے گا جو ڈیش بورڈ ہوگا اس کے اوپر وہاں پہ اس کی ڈیوائس کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی کنیکٹیوٹی کی ڈیٹیل ہوگی اس میں اس کا ڈیوریشن ٹائم ہوگا فلم ویئر کون سا ہوگا اپڈیٹ فلم ویئر ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا اس کے بعد یہ اس کا میک وغیرہ یہ آپ کے سامنے ہے ڈیوائس کا ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا مین جسے کہتے ہیں اس میں وہ اس کا سٹیٹس بتا رہا ہے ڈیوائس ماڈل بتا رہا ہے ڈیوائس نیم بتا رہا ہے نیٹ ورک موڈ ابھی میں نے سلیکٹ نہیں کیا یہ بائی ڈیفالٹ بتا رہا ہے وائرلیس موڈ بھی میں نے سلیکٹ نہیں کیا بائی ڈیفالٹ بتا رہا ہے اس کے بعد ایس ایس آئی ڈی یو بی این ٹی ہے سیکیورٹی نانا ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں لگائی یہ اس کا فلم ویئر ہے اس کے بعد اپ ڈیٹ ہے اچھا اس کے بعد سیکیورٹی آ جاتی ہے جو نانا ہے میں نے ابھی تک سلیکٹ نہیں کی ہوئی ورژن بتایا ہوا ہے جی بی سکس پوائنٹ ٹو پوائنٹ زیرو آگے اس کا اپ ٹائم ہے یہ ابھی میں نے کنیکٹ کیا ہے تو وہ سولہ منٹ سے چل رہی ہے پینتالیس سیکنڈ سے یہ اس کا ڈیٹ ہے تین سات دو دو ہزار یہ اس کے ساتھ ڈیٹ چینج کرنے والی ہے چینل فریکوینسی میں نے ابھی سلیکٹ نہیں کی آٹو پہ وہ سرچنگ کر رہا ہے کہ میرے بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اس کے بعد فریکوینسی بینڈ ہے وہ بھی میں نے ابھی نہیں سلیکٹ کی ڈسٹنس میں نے ابھی سلیکٹ نہیں کیا یہ چیزیں بائی ڈیفالٹ اس کے اندر اٹیچ ہیں اس کے بعد ٹی ایکس پاور بتا رہا ہے پچیس ڈی بی ایم جو میں نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے یہ بھی چینج ہونے والا ہے اس کے بعد نیچے یہ تھرو آؤٹ پٹ بتا رہا ہے اچھا ہم اب اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ کیا ہے یہ آگے جاتا ہے سی پی یو سی میں وہ یوزیج بتا رہا ہے اس کی کہ کے اوپر اگر نیٹ چل رہا ہوگا تو سی پی یو اس کا کتنا یوز ہو رہا ہے اس کے بعد اس کی میموری بتا رہا وہ کتنی یوز ہو رہی ہوگی ایک میک ہے وہ ابھی تک نہیں کنیکٹ کی اس کے ساتھ تو وہ ابھی ناٹ ایسوسیٹ بتا رہا ہے ابھی یہ سگنل اسٹرینتھ بتا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی یہ کسی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے نوز فلور بتا رہا ہے آ, کیونکہ وہ بھی ابھی تک کنیکٹ نہیں ہے ٹرانسمٹ سی سی کیو یہ اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ڈیوائس کی کنیکٹیویٹی میں آ, یہاں پہ یہ ڈیٹا چوک رہے گا ٹی ایکس آر ایکس ڈیٹا کتنا شو را ہے ایئر میکس بتائے گا یو ایم ایس میں نے ابھی ڈسیبل کیا ہوا ہے اور ڈسبل جی, ہی رہنے دینا اچھا ہم آپ آ جاتے ہیں اس کی سیٹنگ, میں. سیٹنگ میں میں نے اس کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جو کہ ایکسیس پوائنٹ کی طرف لگی ہوئی ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے لائٹ اے پی اے سی اے سیکٹر جسے بولتے ہیں اور اس طرف ہے میں نے اب اس کو سٹیشن بنانا ہے سٹیشن بنانے کے بعد میں اس کو ڈبلیو ڈی ایس ٹرانسپیرنٹ برج موڈ انیبل کروں گا یہاں پہ میں سلیکٹ کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ جتنی ڈیوائسیز شو ہو رہی ہوں گی وہ میری طرف شو ہونا شروع ہو جائیں گی جیسا کہ یہ شو ہو رہی ہیں فاسٹ نیٹ ہے بائیو سیم ہے راشد ہے یہ ساری کی ساری ڈیوائسیز چل رہی ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر میں اس کو کنیکٹ کروں گا کیونکہ یہ والی ہے اس کے اوپر میں اس اسے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں یہ اس میں اس کا میک ایڈریس بتا رہا ہے کہ یہ والا میک ایڈریس ڈوائس کا یہ ہے اس ڈیوائس کا یہ ہے اس کا ڈیوائس کا یہ کچھ ڈیوائس اور بھی میک ایڈریس شو ہو رہے ہیں لیکن ان کا انہوں نے یو این ایم ایس وغیرہ وہ ڈسیبل کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے سیکیور کیا ہوا اس کو ہم نے اس کو سکیور نہیں کیا سکیور تو ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر یوزر نیم پاس ہے وہ کسی کو نہیں پتا تو وہ سکیور ہے اس کی اتنی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے اچھا آگے آ جائیں یہ ایس ایس آئی ڈی سارے آ رہے ہیں یہ ڈیوائس نیم کون کون سی ڈیوائسیں چل رہی ہیں یہ ریڈیو موڈ آ رہا ہے اس کے بعد انکرپشن ان کے اوپر سب کے اوپر سیکیورٹی لگی ہوئی ہے اور یہ سگنل نوائز یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ آیا کہ جس ڈیوائس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سگنل نوائز کتنی ہے یہ دیکھیں یہ سب سے کم مائنس سکسٹی سکس ہم اس ڈیوائس کے ساتھ ساتھ ہی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی ڈیوائس کے آمنے سامنے ہیں تو اس کے سگنل ماشاء کافی کلوز ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم سلیکٹ کر دیں گے آپ سب لوگ ٹو ایپ بھی کر سکتے ہیں ای پے بھی, بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آگے آ جائیں میں اس کی کنٹری وہ نہیں چینج کروں گا اس کے بعد چینل ویٹ میں نے آٹو ہی رکھنی ہے کیونکہ میں نے اس کی بھی آئی تھنک چالیس ایم ایچ رکھی ہوئی ہے فریکوینسی انیبل نہیں کروں گا کیونکہ اس کو میں نے آٹو پہ چلانا ہے اس کی ڈی بی آئی میں تیئس کر دوں گا آؤٹ پٹ پاور ٹونٹی ہی رہنے دینی ہے باقی چیزیں روٹیٹ رکھنی ہے اس کے بعد اس کا سیکیورٹی موڈ یہ والا رکھنا ہے آپ نے جو اس میں دیا ہوا ہے ایکسیس پوائنٹ میں آپ نے اس کا جو سیکورٹی موڈ ہے وہ دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے جا کے چینج کر دینا ہے یہ تھی اس کی وائرلیس کی سیٹنگ اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا آپ پاسورڈ چینج کریں کیونکہ وہ وائٹ فالٹ ہے تقریبا سب کو پتہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا پاسورڈ اسٹرانگ رکھنا ہے اور اپنی مرضی سے رکھنا ہے جی اسٹرانگ ہو گیا جی ایٹ دا ریٹ چیک کرتے ہیں کہ دونوں پاسورڈ سیم ہیں سیم ہے اچھا جی آگے آ نیٹ ورک میں یہ میں نے اس کی سیٹنگ کو چینج کیا ہے تو نیچے میں نے اس کو چینج کیا ہے ابھی اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوئی اس کی تمام سیٹنگ میں کرنے کے بعد یہاں پہ جا کے اس کو اپلائی کروں گا تو وہ اپلائی ہو جائے گی اس کے اس سے پہلے ہم اس کی اور مزید سیٹنگ کرتے ہیں یہ نیٹورک موڈ ہے ये मैं इसको ब्रिज बनाना चाह रहा हूँ वो ब्रिज है डिसेबल नेटवर्क नाना ना है ठीक है कॉन्फिग्रेशन मोड सिंपल है ठीक है स्टेटिक आई पी के ऊपर ही मैंने इसको चलाना है क्योंकि डी आई सी पी के ऊपर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा 25 26 पचास यहाँ पे कोई भी डिवाइस जो है वो आप इसकी लगा सकते हैं आई पी क्या थी पच्चीस ट्वेंटी تو نیٹور نیٹ ماسک کا آپ نے یہی رہنے دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈیفالٹ گیٹ پہ لگانا ہے وہ کیا ہے پچیس پچیس پچاس ٹوٹ ون اس کا گیٹ وی آئی پی بائی ڈیفالٹ ہر ڈیوائس میں آپ لگائیں گے اس پہ آئے آئے اس, اس کا آپ آئی پی ہے ڈسیبل کر دیں گے اس کی کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آ کے چینج کر دیں گے اگر چینج کرنے کے بعد ہم ایڈوانس میں چلے جائیں گے تو اس کی سیٹنگ دوبارہ پھر آؤٹ ہو جائے گی وہ پھر دوبارہ کرنی پڑے گی اس کے بعد اس کا تھریشڈولڈ آف ہی رہنے دینا ہے ڈسٹینس میں نے آٹو کیا ہوا ہے آٹو بھی آٹومیٹکلی وہ سلیکٹ کر لے لیکن اگر آپ ڈسٹینس اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آٹو ایڈجسٹ ہی اچھا رہتا ہے اس کے بعد آ جائیں ایگریگیشن آ جاتا ہے وہ تھرٹی ٹو ہی رہنے دینا ہے فریم ففٹی تھاؤزینڈ کے اوپر ہی رہنے دینا بائٹس کے اوپر ہی اس کے بعد آ جائیں ملٹی کاسٹ ہے ای آر پی کنٹرولر ہے وہ لائسنس کے اوپر جا کے ڈیسیبل ہو جاتا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے اس کے بعد لین سپیڈ آپ نے آٹو رکھنی ہے یہاں پہ آ جائیں پھر چینج کر دیں آگے آ جاتا ہے اس میں سروس سروس میں یہ دیکھیں یو این ایم ایس یو این ایم ایس میں نے ڈیسیبل رکھا ہوا ہے یہ آپ ہی ڈسیبل رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ اس کا اتنا فائدہ نہیں پنگ واچ کرنا چاہتے ہیں تو انبل کر کے یہاں پہ آپ آئی پی ڈریس دیں گے آئی پی ڈریس دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیکنڈ دینے کتنے سے کتنے تک ہونا چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سپیڈ ٹیسٹ کے اوپر اس کو پنگ کر لیں گے پنک کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی یہ ویب سرور ہے آپ اس کو ویب سرور کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں یا ایس ایس ایس ایچ سرور کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یا نہیں چلانا چاہ رہے تو یہ اس کا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آگے نیچے آ جاتا ہے ٹیلنٹ سروسز سرور آ جاتا ہے اس کا بھی مجھے اتنا خاص علم نہیں ہے ایسے کسی کو گارڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ڈائنامک ڈی این ایس وہ ڈیسیبل ہی رہنے دینا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ پھر ہوسٹ نیم وغیرہ دیں گے یوزر نیم پاسورڈ دیں گے اس کے اوپر یہ کام کرے گا ہاں uh, ڈسکوری آپ نے آن رکھنی ہے آف رکھ سکتے ہیں آن آف کا اتنا خاص ان کا ایشو نہیں ہے تا کیونکہ اس میں اتنی اس کی امپورٹنس نہیں آتی آگے آ جائیں سسٹم میں سسٹم میں آ جاتا ہے اس کا یہ فلم ویئر ہے فلم ویئر آپ نے کون سا رکھا ہوا ہے اس کو آپ اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ چینج فائل چوئز فائل کریں گے آپ نے اس کا اپڈیٹ فلم ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ انٹر کریں گے اس کے بعد وہ ریوائس ریبوٹ ہو کر آئے گی تو وہ آپ اس کے بعد چیک کر سکتے ہیں کہ چینج ہو گیا یا نہیں ہو گیا اس میں مختلف فیچر ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ڈیوائس نیم چینج کر سکتے ہیں لینگویج چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جو اس کی بیسک چیز ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں وہ ہے ٹائم ٹائم کون آتا ہے یہ والا آتا ہے اس کے بعد آ جائیں یہاں پہ آپ ڈگاؤن اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں ریڈ آؤ اکاؤنٹ نے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ ڈیسیٹ کا بٹن انیبل ڈسیبل ہے یہ اگر آپ اس کو انیبل ڈسیبل کر دیں گے جو پی او ہی ہے وہ پھر اس ڈیوائس کو ڈسی وہ ریبوٹ نہیں کر سکے گی کیونکہ میں نے شروع شروع میں ایک ڈیوائس لگائی تو اس کو میں ریسیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ اس سے ڈیسیٹ ہو نہیں رہے تھے جو پی اوئی ہے اس کی کیونکہ اس کا میں نے علم نہیں تھا آگے آ جائیں ڈیوائس مینٹیننس ہے اس میں ریبوٹ ڈیوائس آ جاتی ہے ڈاؤن لوڈ سپورٹ انفو آ جاتی ہے بیک اپ بیک اپ کنفیگریشن آ جاتی ہے جس میں وہ ڈاؤن لوڈ کہہ رہا ہے کہ آپ کریں گے تو اس کا فریم ویئر ڈاؤن فریم ویئر سوری کہہ رہا ہوں اس کی تمام کی سا تمام سیٹنگ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے پھر آپ اس ڈیوائس کو ریسیٹ بھی کر لیں جو بھی کر لیں اس کا ایسا ایشو نہیں ہے آپ کے پاس اس کی تمام کی تمام سیٹنگ موجود ہوگی اس کے بعد آپ چویز فائل کر کے اپلوڈ کنفیگریشن کر دیں گے تو سب کے سب ڈیوائس uh, کی تمام کی تمام جو ہے نا وہ سیٹنگ uh, اس میں آٹومیٹکلی لگ جائے گی دوبارہ کنفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد آ جائیں ریسیٹ افیکٹ ڈیفالٹ یہ اس کا اپشن ہے اس میں آپ یہاں سے اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں وہ آٹومیٹکلی uh, یہاں سے ریسیٹ ہو جائے گی پی او ای سے یا کوئی بٹن وغیرہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں تو ہم اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ چلا گیا ہے اپلائنگ uh, چینج پلیز ویٹ یہ تقریباً ایک سے دو منٹ لگے گی تو ڈیوائس دوبارہ اوپن ہو کے آ جائے گی اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم نے سب سے پہلے تو اس کا نیٹ آئی پی چینج کیا تھا وہ ہم نے رکھا تھا پچیس پچیس پچاس دو ڈوٹ ٹونٹی سکس آئی تھنک ٹوئنٹی سکس تھا یہ ریبوٹ ہو کے آ ہے یہاں پہ جاتے ہیں یہ ون نائن ٹو کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کے پچیس ڈوٹ پچیس ڈوٹ پچاس ڈوٹ نائنٹی نائن یہاں پہ اوکے کر دیں گے اوکے کر دیں گے کلوز ٹیب بار میں دوبارہ جائیں گے یہ آٹومیٹکلی اس نے آئی پی سلیکٹ کر لی ہے ہم یہاں پہ دیکھیں گے ابھی تک ڈیوائس آئی کہ نہیں جی یہ ڈیبوٹ ہو کے آ گئی آئی تھنک اس میں تمام کی تمام سیٹنگ بھی چل جائے گی یہاں پہ انسیو کریں گے اب ہم سے وہ پوچھ رہا ہے اس کا یوزر انٹر کریں گے یہ پاسورڈ یوزر نیم لگ کیا یہ دیکھیں یہ سی پی یو میموری ابھی تک یہ ڈیوائس کنیکٹ کیوں نہیں ہوئی وہ چیک کر لیتے ہیں ذرا اس کے بعد میں ایک چیز اس میں اور بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اس کو لگایا ہے ڈائریکٹ موڈم کے ساتھ اس میں ایک ڈیوائس کی وائر آئی اوپر سے نیچے وہ لگ گئی پی اوئی کی پی اوئی سائڈ میں اس کے بعد لینڈ سائڈ سے میں نے نکالا تو اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کو میں نے ڈائریکٹ لگا دیا یہ تو تھا وائر کو ڈائریکٹ لگا کے کنفیگریشن کا طریقہ اور بعض کا اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی نہیں ہے تو دین اس کو کونیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا آپ موبائل پہ اس کی کنفیگریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ ایک موڈم لیں گے کوئی بھی موڈم لے لیں اس کا ایسے ایشو نہیں ہے اس موڈم کے ساتھ آپ اس ڈیوائس کو کنیکٹ کریں گے وہ کیسے کونیکٹ کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو پی پیوئی میں سے لائن نکل ہے لائن والی پورٹ ہے اس میں سے وائر لگائیں گے اور وہ وائر لگا دیں گے آپ کوئی بھی ڈیوائس ہے ٹینڈا کی ہے پی ٹی سیل کی ہے ٹی ٹیپلنگ کی ہے کسی کی بھی ہے وہ آپ نے لگانی ہے اس میں لین پورٹ میں ٹینڈا کی لین پورٹ میں آپ لگانی ہے وین پورٹ میں نہیں لگانی لین پورٹ میں لگانی ہے تو لینڈ پورٹ میں لگانے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کے اوپر چیک کرنا ہے لین پورٹ میں لگانے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کے اوپر ایک ایپ انسٹال کر لینی ہے جس کا ہے یو این ایم ایس نیم ہے آج کل اس کا نیم چینج ہوا ہوا ہے یو آئی ایس پی یہ والا میں آئی تھنک اگر مجھے ملا تو لنک یہاں پہ ایڈ کروں گا یو آئی ایس پی یو آئی ایس پی پہ جیسے ہی آپ اس کی وائر لینڈ پورٹ میں لگائیں گے اس کے بعد آپ یو آئی ایس پی میں جائیں گے تو وہاں پہ اپنے آپ کو تمام کی تمام ڈیوائسیز نظر آ جائیں گی کہ اس موڈم کے اس موڈم کے ساتھ یا اس ڈیوائس کے ساتھ کون کون سی ڈیوائسیز اٹیچ ہیں یا اس نیٹورکنگ کے ساتھ کون کون سی ڈیوائسیز اٹیچ ہیں اس کے لیے آپ کو موبائل کو وائی فائی کے ساتھ موڈم کے ساتھ کنیکٹ بھی کرنا پڑے گا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پی او سے لین والی وائر نکالی وہ موڈم کی لینڈ پورٹ میں لگا لی اس کے بعد آپ نے اس ڈیوائس کو اس موڈم کے ساتھ اپنے موبائل کو ٹیچ کرنا ہے موبائل میں یو این ایم ایس کو انسٹال کرنا ہے اور جب جیسے آپ یو این ایم ایس کو انسٹال کرنے کے بعد اوپن کریں گے تو اس ڈیوائس وہ تو ڈیوائس کی اس ڈیوائس کے اوپر اگر کسی کے ساتھ کنیکٹ ہے تو وہ ڈیوائس شو ہو جائیں گی اس نیٹ ورکنگ کے اوپر جتنی ڈیوائسیز کنیکٹ ہوں گی وہ شو ہو جائیں گی اگر کسی کے ساتھ یہ ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہوگی تو جسٹ آنلی آن اس کی آئی پی شو کروا دے گا اور بتا دے گا کہ کون سی ڈیوائس یہ اس ماڈل کے اوپر چل رہی ہے اس کے بعد اس ڈیوائس کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے موبائل کی آئی پی چینج کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے ہر موبائل میں مختلف ہوتی ہے وہ بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ نے وائی فائی کی سیٹنگ میں جانا ہے وہاں پہ دیکھنا ہے ڈی ایچ سی پی سرور ڈی ایچ سی پی سیٹنگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ساتھ ہی نیچے آ جائے گا ڈی ایچ سی پی ڈی آئی سی پی کے ساتھ آئے گا اسٹیٹک آئی پی اسٹیٹک کے اوپر کلک کریں گے تو شو مور کریں گے تو ساتھ ہی اس کے اوپر وہ آپ کو آئی پی نظر آنی شروع ہو جائے گی تو وہاں پہ جا کے آپ نے اس ڈیوائس کے اپوزٹ آئی پی لگانی ہے اچھا تو اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی آپ کو آئی پی نظر آئے گی تو آپ نے وہاں پہ آئی پی کون سی لگانی ہے جو اس ڈیوائس سے ہوگی اس میں پہلے تین پوائنٹ وہ تو آپ نے سیم کرنے ہیں جیسے 192.168.1 تو لاسٹ پہ اگر آئی پی ٹونٹی ہے تو آپ نے ٹونٹی ون سے باب رکھنا ہے اگر تھرٹی ہے تو تھرٹی ون سے آپ نے اس کو باب رکھنا ہے یہ تو تھا موبائل کا طریقہ اس میں ایک میں مزید ویڈیو بنا دوں گا جس میں کلیئرنس ہو جائے گا اچھا تو یہ آگے ہے ڈیوائس ہماری اوپن ہو کے یہ ہماری ٹیچ ہے ڈیوائسیز کا رخ چینج ہونے والا ہے جیسی رخ چینج ہوگا تو یہاں پہ ڈیٹا آپ کا مزید بننا شروع ہو جائے گا اب اس کے اوپر ڈیٹا بہت کم بن رہا ہے یہ سی بھی نائنٹی پہ ہے جیسی ڈیوائس کا رخ سیدھا ہوگا تو وہ بھی چلا جائے گا تقریبا 99% نائن پہ چلا جائے گا اور یہاں پہ اب ہم ہم اس کے اوپر اسپیڈ ٹیسٹ بھی لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہماری ڈیوائس کے ساتھ کچھ ڈیٹا بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی یہاں پہ ہم نے آئی پی دے دی ہے یہاں پہ یوزر نیم پاسورڈ دیں گے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس ڈیوائس کے ساتھ ڈیٹا کتنا بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ رننگ پروسیس میں چلے گی ہے پلیز ویٹ کا اپشن آ رہا ہے اس میں یہ رسیو ڈیٹا تو ماشاءاللہ ٹھیک بنا رہی ہے لیکن ٹرانسفر ڈیٹا وہ وہ نہیں ٹھیک بنا رہی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ڈیوائس کی جیسے ہی رخ چینج ہوگا سیٹنگ ٹھیک ہوگی تو یہ آٹومیٹکلی اس کا ڈیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے اوپر ٹریولنگ کا بھی میتھڈ ٹھیک ہو جائے گا یہ میں نے تیس ای ٹی کے اوپر لگائی ہے اور تیس سیکنڈ کی آئی تھنک ہوگی اس میں ابھی رکتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے میکسیمم کتنا جا سکتا ہے اور منیمم کتنا جا سکتا ہے یہ رکھ گیا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ ریسیو ڈیٹا یہاں پہ اتنا کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر ڈیٹا اتنا کر سکتے ہیں رن ٹیسٹ کے گیم کی بات نہیں ہے آئی تھنک میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہ ڈیوائس کی رخ چینج ہونے والا ہے وہ اس ڈیوائس کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہو رہا ٹھیک سے ڈیٹا نہیں بنا رہا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں پہ ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ یہ کچھ چیزیں ہم پھر رہ گئی ہیں جیسا کہ اس کا برج موڈ اسٹیشن آ گیا یہ ایس ایس آئی ڈی آ گیا ہے یہاں پہ یو بی این ٹی ڈریم نیٹ جو میں نے نام رکھا ہوا ہے آگے نمبر ہے اس کے بعد یہ چینل برتھ آ گیا ہے اس کے بعد یہ ڈسٹینس اب شور ہے کہ کتنے کلومیٹر کا ون مائلس کا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ لین سپیڈ ہے تھاؤزینڈ ایم بی بی ایس کے فول کے اوپر یہ چل رہی ہے ٹی ایکس پاور پچیس ڈی بی ایم بی ہے تو مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکس فار واچنگ